Soha senki ne meg a saját életét, onnan, hogy, hogy nekem ennyire van szükségem, és ezért a világtól ennyi kell, és hanem onnan kell megközelíteni, hogy, hogy én ezt és ezt meg tudom adni a világnak, és a világ meg adja vissza nekem azt, ami kell, adja vissza, az legyen egy ilyen törekvés, abba keménynek kell lenni, Abba, abba egyetértek, hogy azt, azt oda kell rakni, el kell mondani, de, de ne úgy, hogy hogy az legyen az ok, hogy nekem nincs, ott van. Tehát a problémákat onnan kell megközelíteni, ahonnan meg lehet fogni, úgy, hogy megoldjuk. A hatékonyság mérésében nagyon fontos az, hogy fölírjuk az, hogy mikor, mit csinálunk, mennyi idő alatt. Nagyon könnyen eltéved az ember, hogy, hogy, hogy dolgozik, dolgozik, dolgozik, és nem írja föl, hogy mit csinál, és akkor olyan, mintha elment volna az egész nap, de ha megszámol, összeszámolja, akkor kiderül, hogy azért nem nyolc óra ment el, hanem csak kettő. A cégben összeszámoltuk random egy-egy emberre, hogy mit csinál pontosan. És és 50 emberből egyetlen egy ember volt, aki 98%-ban a munkájával foglalkozott, ami már egy beteg dolog, mert Pisini nem ment ki maximum egyszer, de mindenki más, a legszorgalmasabbak is, 65%-ot töltöttek el munkával, a 8 órából. De mindenki meg volt győződve azzal, arról, hogy 10 órát dolgozik. Ez minden munkáltatónak ez a kérdése, hogy ki mit tud vállalni? És hogyha olyat tud adni, és olyat tud, és úgy tudja lerakni az asztalra, akkor nyilván ezt szívesen kifizetés És akkor ezt, ezt tudja csinálni. De, de senki sem tud gondolkozni a másik fejével, és kitalálni neki, mert azt nem fogja megcsinálni. Mi az, amit el tudsz végezni, és mi az, amit oda tudsz adni nekem? És én meg odaadom az ellentételezését, mert ugyanígy fog beled bárki más a világon. Ha azt mondod, hogy neked van valami, amit egész életedben azt akartad csinálni, és most is azt akarod csinálni, akkor az én kérdésem az, hogy te miért nem csinálod azt? De most miért nem csinálod azt? Elmondod, hogy hogy kell csinálni ezt az egészet, oké? Okay? Ha megcsinálod úgy, ahogy mondod, akkor ebből a szempontból boldog leszel. Ha bármit nem úgy csinálsz, nem fog működni. Ha van valami, amit ami a szíved vágya, hogy azt csináld, ez soha nem lehet első lépésben a főcsopás. Nem fog működni. Legyen az, amiért a világ éppen akkor aktuálisan neked fizet. Ez a főcsopás. Csempénzvel a szabadidődbe azt a szeretet vágyott dolgot. Majd növezd azt a szeretet vágyott dolgot a szabad idődben, és amikor kipótol valamit a főcsapásból, akkor egy kis részét a főcsapásnak elhagyhatod. Egy kis részét. És mint egy fertőzés, mint egy betegség, az, amit te szeretsz az életedben, fertőzze meg a főcsapást, és ölje meg. Vegye át a helyét. Üljön át arra a trónra, és keressen annyit, amennyit több, mint előtte a szükséges megoldás volt. De nem ebbe gondolkozol most sem. Nem ne. most. Abban, hogy valamit szeretnél csinálni, és rögtön azt fogod csinálni, és az megoldja a problémádat. Nem. Nem. Jó én ezt értem, de most megint nem beszélünk de a főcsapásról. Egyszerűen nekem, nekem most muszáj, hogy formálódjon a dolog. Tehát, hogy, hogy van, van valami, amit, amit el szeretnék, tehát elképzeltem és, és mindig oda jutok, hogy ezt meg kell csinálnom, mert ez egy érdekes munka. De no, ezt kell szabad csinálnom. De is dolgozom. Hát szabadidő, hát mi most a szabadidő? Tehát, Mi a nem szabadidő? Ez havonta hány munkaóra? Konkrétan. Mármint, amikor ezt elveszem? Összesen, szorkozom? igen. Nem tudom, aztán az végén meg kell. van minden, ahogy, ahogy megálmodom a dolgokat. Nem tudom. Hogy nem minden? Tudom. Hát, Mit nem kell megálmodni? Mennyi idő havonta? Vagy napi szinten mennyi időt vesz el? Összeszámolom, majd. Össze. Jó, de most, most konkrétan, tehát Napi 8 órát -e lefoglal, napi 4-et lefoglal minden a, nap. A, minden nem nap. minden nap, de van olyan, amikor 6 órát egy nap, a másik nap csak 4 -et. És ez minden havonta nap. hány nap? Fejben a probléma össze van adva, de konkrétan a megoldás nincs összeadva. Miért van az, hogy az emberek Fejben azért... összeadják a, a problémájukat, de nem adják össze, még papíron se, se fejben sem, adják össze, hogy, hogy mi a valóság. Rögtön kiderülne, hogy valami nem stimmel. De miért foglalkozzak azzal? Hogy azért, megfek. mert tiszta fejjel tudsz nekiindulni, hogy mire van szükséged és mit kell azért tenni. Nincs leírva és csak érzés alapján van meghatározva, hogy, hogy te most sokat dolgozol Na, vagy sem. Nem írva. De nem az, hogy le van írva, de nem tudod a fej... Ha le van írva, akkor tudjad, de, de az érzelmeidet meg rögtön ki tudod nyilvánítani. Tehát rögtön, rögtön bajod van valamitől, vagy rögtön örülni tudsz valaminek. De, de amikor leírsz valamit, hogy mi a konkrétum, és azt visszatudod tudod, akkor összetudod hasonlítani, hogy a valóságban mi van és az érzelmekben mi van. És lehet, hogy nem stimmelnek a dolgok. Nagyon sok embernek nincs problémája, csak egyszerűen nem látja a, a valóságot, hogy, hogy, hogy a valójában itt még rengeteg lehetőség lenne. De érzelmileg fogja meg azokat a dolgokat, amiket, hogyha nem érzelmileg fogna meg, hanem konkrétan, akkor, akkor nincs akkora baj. Akkor ez orvosolható. De amíg ez nincs megfogva konkrétan, nem orvosol. Én sem tudom orvosolni. Akkor tudom megoldani a dolgokat, amikor leírom, hogy mikor írom le, hajnali négykor, mindegy, hogy mikor írom le, valamikor le kell írni. Ebben ez, ebbe ezt nem lehet elsporolni. Vagy hogyha fejszámoló művész vagyok, okay. de hát, ha nem tudod fejből, akkor nem vagy az. Úgy rendezd az életedet, hogy leírod fehéren, feketén, hogy mi van, és szembesülj vele, hogy mi van. És már is lesz megoldás. Már is más tud adni neked megoldást, mert arra a ránézés azt mondja, ja, én ide be tudok helyezni valamit. Két sírás közé nem tudok behelyezni semmit. A minden, a semmi szavakhoz nem tudok hozzárakni semmit. Ez nem konkrétum, hogy én mindent megcsináltam, és semmit nem kapok. Vagy sokat csináltam, de keveset kapok. Tehát ez, ez nem működik, én oda nem tudok behelyezni semmilyen megoldást. Abba tudok behelyezni valamit, hogy azt mondod, hogy 8 és 10-re van szükség. Oké, okay, az kettő. Honnan szerezzük össze a kettőt? Na, azt már be lehet helyezni egy egyenletbe. De minden és a semmi közé semmit nem lehet behelyezni. Értelmetlen, ez a nullával való szorzás. Ha össze akarod rakni az életedet, akkor ír le, hogy mi a helyzet. És akkor konkrétumokról tudunk beszélni. Abszolút konkrétumokról. És akkor én már tudok segíteni. De neked kell jelentkezned, és neked kell csinálnod.